La Ripeta, per si puc, per si puc, per si puc, per si puc, per si puc, anà tirant. Només tenim una fulla d'encià, poca manida amb oli de girassol, i un mocinet de salt, de salt, de salt, sal. i un mocinet de salt. I un mocinet de salt, de salt, de salt, sal. i un mocinet de salt. Mentrestant, les dones hem criant, anem vivint, anem treballant, i anem rebent. I mentrestant ens van menys tenir, minoritzant, desestimant, humiliant, violant i assassinant. I aquí no passa res. M'estrenge el cinturon i em compres a silenci. i no sé, no sé si puc anar tirant. Només tenim una fulla d'encià, amb poca manida amb Un bocinet de mal, un bocinet de mal, un bocinet de un bocinet de mal. És molt complicat sortir del cicle de la violència que patim les dones, però en aquesta història avui, perdoneu, però això ha d'acabar bé, perquè la protagonista s'ha ajuntat amb altres protagonistes, altres històries, i han decidit que juntes són més fortes i que ens volem vives i amb una vida digna. Estranyem-li el cinturó, condemnem-lo amb el silenci, ai, ai, ai, perquè vull anar tirant. Només tinc una fulla d'encià, vola manida, podio dirigir el sol i un bocinet de sang, de sang, de sang, i un bocinet de sang. Un bocinet de sang, de sang, de sang, de sang, de sang i un bocinet de sang. Organitzem l'autodefensa favorista i esclassem la llosa del patriarcat. Nosaltres